والله موسيقى رهيبه يا جماعه اتمنى انكم تقدرون اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين اكيد طبعا عيوني فيك <تصفيق> احبك وعشقك اغاليكي وراكي وراكي يا احبك وحشك وحشك وحشك وحشك وحشك وحشك وحشك كل أنا اشوف اتقول ماذا قلّا ماما قلوك ما يربي بي قلّا حتى لو لا لهمني ابت هنا جنبي يسكني في جنبي اوه عيوني في داكي أحب بين وعشقك وغليكي وراكي وراكي كل ما أشوف أقول أنا أقول له ما قالوا ما هاميني أقول له حتى لو كلهم ألموني أبيت هنا جنبي أسكيني في قالوا بي ما اشوفك أقول أنا أقول له ماما قالوا ما يهبني أقول له حتى لو كلهم ترجمة